Sziasztok, Tibi vagyok. Sziasztok, Andi vagyok. Tavaly össze volt az esküvőnk. Sziasztunk volna egy különleges látszatot, mielőtt végre leszáborozunk és sárdat alapítunk. Nem tudtuk mi mivel a gesztkívünket is teljesen egyedül csináltuk a dekorációt. Tehát egy ilyen csinált, nem csinál magad, ő volt, úgyhogy elhalasztottuk. És ennek egy ideje elteltünk, hogy amit szeretnénk, mert csak Június óta készül, június, január óta készül. Igen, nyomogtunk, hogy hogyan, honnan, hová menjünk, mi legyen pontos, hogy mennyi időt Uh, ugye hogy is kérdesebből, hogy meg tudjuk-e egyáltalán a munkahelyünkön valani, hogy a időre belépjünk a jelenlegi cinterekről, mivel hogy nem egy hétre menjünk, ezt nem kettőre, hanem... Öt hétre. Öt -hétre. Öt hét utazás várvánk. Kínába. Kínába. Mi egy igazi kultúrcsokkal vágytunk, tehát egy olyan kontinentsre, ahol biztos, voltunk abban, hogy amit ott látunk, akkor soha nem fogunk fejteni. elején nagyon tartottam a, a Google-os WC-től. Nem azért megugolni kell, hanem azért, mert én szerintem biztosan le fogom fosni a gatyámat. Sokább Már. Hát a nem fész. De te igen. Csak nem. Nem szeretem. <gül> Andi sikert. Ugye ezt már vártuk? Nem mondtuk. Nem mondtuk. Andi sikert. Uh, biztos feltűnt, hogy jelen van Tibirenékek a videóban, még ő nem is végre. Én nem agyár van, mert nincs és ő után engem, hanem agyár van, mert. <gül> Uh, mivel és még teljesen kányról olvasok. Éppen ezért nekem nem okoz gondot hogy kínában, nem értem, hogy mit mondanak az emberek körülöttem, mivel néha nekem felismert meg megjárnyelv is olyan, mintha kínai lenne. Érdekes lássuk meg, a nyelvi hiány miatt a technológia, és jobban át fogja irányítani, hogy mit jelent, ahogy én élet. de így nem hallok, de hogy nekem gyakori dolog az, hogy be egy voltva, és nem értetem mag magam. Iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra! Kövessetek be a szép oldalunkat és az Instagram oldalunkat is! Nem sokára újra találkozunk, addig is! Az eszembe itt még egy dolog, amitől rettentően félek.